السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في عرض جديد من عروض مودينيسا. عرض اليوم من مودينيسا بيدي خصم بيصل حتى سبعين في المية. هنشوف ازاي ناخد الخصم. خصم اضافي على اي شيء معروض هنا على الموقع. بخش بتصفح الموقع. طبعا الموقع عندي هنا في لغة العربية واللغة الإنجليزية في بلاد التسليم لكل بلاد او الوطن العربي وامريكا امريكا كمان. وليكن مثلا هنختار حاجة. توصل للأردن واخترنا العملة اللي احنا هنتحسب بيها هتكون بالدولار وهنشوف ايه الحاجات اللي وصلت جديدة وعليها اوفرز بمناسبة آه الخريف وبمناسبة كمان تصفيات الصيف وليكن سترة كارديفان طبعا فيها أشكال وفيها ألوان كتير بختار المقاس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 وممكن اختار حاجة تالتة كمان. او ممكن اكتفي بهذا. لكني انا بفضل ان انا السلة بتاعتي تكون مليانة باكتر من خمسين دولار مشترات. ليه? لكم السبب كمان شوية. جميل جدا. هقوله كده عرض سلة المشتريات. بيقولي كده هنا السلة المجموع اللي موجود فيها. بالظبط هما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 تم تخفيض ما يقارب من 9 دولار شكرا لكم على الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب